Άσε Μαρία τώρα, δεν ξέρει τι θα ψηφίσει. όλη μέρα στο Ήρυ, τι διαβάζεις δηλαδή. Εγώ θα σου πω θα ψηφίσεις. Τα γράφουν τα χειρόγραφα της Παναγίας. 500 δις θα πάρει το κυρίαρχο Ελλήνιο κράτος από το μυστικό πανάρχαιο όπλο των Ελλήνων. Αλλά αυτά δεν τα γράφουνε πουθανά, δεν τα λένε. Το κατερινάκυρε ρε, Τηχιούχος. τόσα χρόνια ψάχνει για δουλειά. Τη συντηρίου παππού με την κομμένη σύνταξη και ο γόγο που δουλεύει στην τράπεζα που δουλεύει καλή δουλειά και περιμένει τι επενδύσει. Έχουμε τρελαθεί εντελώ. Έρχονται και εκλογέ και βγαίνουν τα ντρόουν και ψεχάζουν δύο φορέ το ηλικιωγόνο, το σπρέι κάθε μέρα. Εγώ για το καλό σου το λέω. Γιατί δεν ψηφίζει τον Κώστα του Ποτάκο που έχει βαθίσει και του Γιαννάκη το του έχουμε και υποχρεώσει. Σου δώσω εγώ ένα ψηφοδέλτιο έτοιμο, ρε. Αυτά, τα κάθε μέρα. Πε τώρα και δες, τι λένε τα κόμματα για σένα. Για ένα ψήφο χάσαμε την ελληνική γλώσσα, παγκόσμια γλώσσα όλου αυτού του κόσμου.